بھارتی ریاست چنڈی گڑھ کے اندر اس بھینسے نے بہت زیادہ دھوم مچا رکھی ہے یہ یہ کس نے ایڈیٹنگ کی ہے یار یہ والا بھینسا نہیں یہ والا اور اس کی قیمت ہے 21 کروڑ روپے انڈین روپیز اور یہ نواب صاحب کھانے کے بعد مختلف برانڈس کی شراب پیتے ہیں اور 90 لاکھ روپے سالانہ کما لیتے ہیں اور کیسے کماتا ہوگا یہ یقیناً آپ سبھی لوگ سمجھدار ہیں کیونکہ یقیناً آپ سبھی لوگوں نے اتنی بیلوجی تو پڑھی ہوگی